Bydlím v bytě. Mám dva spolubydlící. Spolubydlící, s kterým jsem na pokoji, se jmenuje Radek, a druhý spolubydlící má pokoj sám, jmenuje se Jakub. Bydlím v bytě v Paneláku, no, takže takový typický český bydlení ve městě. No. Já už nejsem student, takže bydlím s rodinou v domě. Mám ženu a dvě malé děti. Já bydlím v domě u svých rodičů. Bydlím v bytečku, který má tři pokoje a víceméně ho sdílíme s dalšími studenty, takže to je taková jako menší komunita, která bydlí v jednom bytě. A kolik Mám, to, mám pět spolubydlící.